يا شيوخ أجمل بنات القبيلة مبروك يا أمل بأبيات والحان وبفرحتك نهديك هاليوم شيلة من جدتك اللي لها قدر نوشان ومن خالاتك أعذاب حروف الجزيلة في فرحتك كلني يهنيك فرحان يا فارقه بالزين والجمل جميلة يا أمل زنك مثل شاهٍ له شاهد كل ميدان، زهران رمز الطايله هو الفضيلة من العوازم واسمهم خير عنوان، للطيب والوقفات دايم جزيله، من عزوة زهران هل المجد والشان، زهران انت ويا نعم القبيله، وامك تماري فيك وتفرح وتزدان، ذيك الكريمة الشامخة هو الاصيل وجدانك اهل طيبهم خير جدان اهل المروءة والعلوم الجليلة واخوانك رجال مطالق شجعان تلكايدة <تصفيق> حد السيوف الصقيلة قد شرفاك اليوم